Přesně 1750 bojovníků z 50 zemí světa přijelo do Hrace Králové na mistrovství světa v karate. První boje v oficiální části šampionátu předvedli karatisté v pátek 19. července 2019 a bylo se na co dívat. První den patřil žákům, dorostu a také juniorům. Na První den je věnován mládežnickým kategoriím a kategoriím Masters, to znamená starším závodníkům. Je tady dnes dokonce 84 letý závodník z Portugalska, to je opravdu velká rarita. Těm nejváčím je kolem 9 let, takže my se to takové věkové pestré. Šampionát se koná v České republice vůbec poprvé. Do východu České metropole dorazily reprezentace asi z 50 zemí světa, včetně exotických míst, jako je Chile, Dominikánská republika, Hongkong, Kamerun, Madagaskar či Papuanová guinea. Nejpočetnější zahraniční výprava přicestovala z Itálie, a to v počtu přes 120 účastníků. Přes 100 lidí mají i týmy Austrálie, Ukrajiny a Ruska. Z 80 s účastníkům. 86, 86, člověk. 86 člověk. Českou republiku reprezentuje 104 karatistů. Početnou základnu tvoří i závodníci SK karate Spartak Hradec Králové. V roce 2017 tady na mistrovství Evropy vlastně česká výprava získala celkem 10 medailí, z toho myslím, že čtyři byly z našeho klubu vlastně z Hradce Králové, takže poměrný úspěch, navíc to byly dvě, tam byly dvě zlaté medaile. Samozřejmě mistrovství to je mnohem těžší, ale stále věřím, že prostě tom Hradci Králové nějaká ta medaile zůstane. Několika denní sportovní akce té nejvyšší úrovně propaguje Hradec Králové daleko za jeho hranicemi. Šampionát sleduje na internetu či televizních obrazovkách tisíce lidí z celého světa. V kategorii kata bojuje o tituly 860 karatistů, v kumite pak 890 a v kategorii družstev 170 týmů. Připravit tak velký šampionát nebylo vůbec jednoduché. Bylo to hodně náročné, protože my sice máme za sebou Grand Prix Hradec Králové spoustu ročníků, máme za sebou mistrovství Evropy 2017, ale třeba právě oproti mistrovství Evropy je světový šampionát dvojnásobný ve všem počtu účastníků, počtu států a tak dále a tam prostě každá stovka závodníků navíc prostě je znát a je to opravdu hodně náročné. Do východu České metropole dorazila i karatistická špička z Japonska, kde je tento sport na obrovské úrovni. V rámci šampionátu je připraven i bohatý doprovodný program a v sobotu při slavnostním nástupu se chtějí pořadatelé pokusit o zápis do Guinnessovy knihy rekordů v počtu lidí cvičících se stavou kata Zamír.